Яке обрати оздоблення для вхідних дверей? Ну, просто став МДФ і не думай. Але які ще можуть бути варіанти? Вітаю вас на виробництві зламостійких дверей та сетфі компанії Monolith. Мене звати Павло. До сьогоднішнього дня я був за камерою. Тепер я тут. Побачимо, що з цього вийде. Сьогодні у нас топ-10 варіантів оздоблення для вхідних дверей. двері від забудовника. Звичайно, двері від забудовника це не спосіб оздоблення, але це філософське питання, чи взагалі варто цим займатися. І відповідь ні. Це буде марним тратом часу, грошей та нервів. Про якісь двері від забудовника вже анекдоти ходять. Бо в новобудові головне якнайшвидше здати об'єкт в експлуатацію. Тобто вибір хідних дверей там стоїть як питання економії часу та коштів. І добре, якщо двері там будуть зовсім картонні, бо за час ремонту вони настільки зносяться, що не буде стояти питання, чи варто їх заміняти чи ні. Набагато гірше, якщо такі двері не зовсім розсипаються, але і не настільки надіяні, щоб служити вам десятиліттями. Це бомба з побільненої дії. Ніхто не знає, коли такі двері вас підведуть, через місяць чи через рік. Але однозначно можна сказати, що такі двері не захистять вашу домівку. Тож замислюватись над оздобленням таких дверей не варто. Але так теж роблять тому 10 десяте місце. Ламінат Оздоблення з ламінату – це такий бюджетний варіант, якщо двері від забудовника, стокові двері або двері похилого віку влаштовують, тобто не потрібна ніяка зломостійкість, кулистійкість, але душа хоче, руки можуть і головне є час якось прикрасити такі двері. І навіть на однолистових дверях таке оздоблення може непогано виглядати. Але погодитися, що як двері претендують не хоч якусь зломостійкість, то ламінатом їх вкривати ніхто не буде. Кварцвініл, як і ламінат, це матеріал для підлоги, а не для дверей. Тож не рекомендуємо. Поїхали далі. ЛДСП Ламінована деревина стружкова плита. Це бюджетний варіант, що ззовні може здатися схожим з МДФ. Перше – це менша щільність, тобто менша термо- та шумоізоляція. А друге – це менша придатливість до фрезування, тобто менша різноманітність візерунків. Дешево і сердито. Шкірозамінник більш відомий в народі, як Ожзам. Скільки ж ностальгії в цьому дизайні 90-х, буквально бренд 90-х. Свою популярність такий спосіб оздоблення завоював завдяки простоті у виготовленні та дешевісні матеріалу. Тому більшість дверей того часу саме так і виглядали. Це і на сьогоднішній день один з найпростіших і найдешевших варіантів для оздоблення дверей. Навіть більше того, одного разу і у нас замовили двері під 90-ті. Якщо і вас пробіло ностальгією, і вам захочеться зробити щось подібне, то звертайтесь, Але є і інші варіанти. дерево. Ніякий матеріал по своїй естетиці, текстурі не зрівняється з натуральною деревиною. Але це більш естетичний, ніж практичний варіант. Одна тільки така панель в залежності від породи дерева може коштувати від 1000 доларів. Окрім того, деревина з часом втрачає вигляд і темніє. Особливо, якщо воно напряму контактує з навколишнім середовищем. Цьому варіанту є гарна альтернатива, але давайте все по порядку. Кам'яна плита. Ну, є і такий варіант. Ні, насправді, ну якщо ви збираєтеся на витоке м'яну плиту, як оздоблення дверей, то навіщо вам якісь ще варіанти розглядати? Навіщо вам взагалі це війду дивитись? За 10 років нашого досвіду у нас був лише один такий випадок. І то замовник сам займається деревом і взявся виготовляти для нього оздоблення. Тож, якщо вам будуть потрібні двері без оздоблення, тобто ви зробите його десь в іншому місці або потім, то таке теж можна зробити. Фарбування. Існує два типи фарбування. Це просте порошкове фарбування і по так званому RAL. Простое порошкове фарбування використовують, якщо двері будуть встановлюватись в складі або в іншому технічному приміщенні. Бо як такі двері будуть мати оздоблені як в житловому будинку, це буде дивно. Зовсім інша річ – це фарбування по RAL. RAL – це стандартизований каталог, який використовують дизайнери для підбору кольорів. Тоді як порошкове фарбування виконується напряму на метал, то Рал-фарбування виконується по МДФ-плиті. Процес займає приблизно два тижні. І коштує на даний момент 5 тисяч гривень за обидві сторони. Зазвичай, якщо вам не потрібен якийсь конкретний, специфічний колір, то можна підібрати ПВХ-плівку, що буде відповідати бажаному вами рал кольору. Дзеркало, непрозоре скло, вітражі, декоративна оковка, алюмінію чи дзеркальні вставки, склопакет. Все, крім останнього, це судодекоративні елементи, які не несуть зламостійкої функції. До речі, у нас вже є на каналі відео про двері, в які ми встановили дзеркало на внутрішню панель. І окремо слід сказати про склопакет. Оскільки двері у нас зламостійкі, то і склопакет має бути відповідним. Оскільки це не просто скло, це комбінація з кулостійкого, ударостійкого і теплозберігаючого склопакету. Наразі ми можемо виготовляти бронедвері 4 класу зламостійкості і 2 класу кулостійкості, при площі скління до 80%. На сьогоднішній день, принаймні на території України, більш ніхто не може запропонувати подібного. Де ми на цьому не збираємось зупинятись. Наступна планка – це п'ятик лазливостійкості, при якій самій площі скління. МДФ з ПВХ-плівкою тут без сюрпризів. Нарозповсюдженіший варіант перевірений часом, що задовольняє потреба більшості користувачів, Вологостійкий, з гарною шумо- та теплою ізоляцією, і ПВХ зі своїм нескінченим різноманіттям кольорів та текстур для будь-якого дизайну. Все це робить комбінацію з МДФ і ПВХ абсолютним лідером серед оздоблень для вхідних дверей. А для дверей в приватний будинок використовують плівку нерід, що забезпечує захист дверей від пекучого сонця влітку та від лютого морозу взимку. Якраз це є Альтернативою оздобленню з дерева. Звичайно, плівка це не єдина технологія, що забезпечує довговічний та надійний захист вуличних дверей. Тут потрібен комплексний підхід, і про це у нас є окреме відео. І найголовніше в цьому, цьому те, що вам не потрібно розбиратись в нюансах вибору матеріалів для оздоблення, в замках, в захисних механізмах і так далі. В компанії Monolith не буває економ варіантів. Всі рішення як щодо конструкції, так і щодо зовнішнього вигляду збалансовані та відпрацьовані за роки досвіду до ідеалу. Завітайте до нашого офісу та на виробництво, щоб переконатися в цьому на власні очі. Вся контактна інформація на екрані та у дописі до відео. Тож обирайте найякісніше і користуйтесь найкращим. На все добре, до побачення.